Jo sí, la primera vegada que vaig conèixer el Pati va ser perquè amb l'Observatori Desc vam organitzar una xerrada amb el David Harvey sobre dreta de la ciutat. A nivell de temes més territorials va ser amb... de quan estàvem a Madalena, que vam participar amb el Llimonada, amb el Festival Llimonadas. De fet, aquí comença una mica la, la relació amb, amb el Pati Llimona i ara ja com a, a regidorà del districte. No? O sigui que el Pati té, bueno, té bastantes coses. Positives, una d'elles és el fet d'estar mig amagat, no? això que comentàvem abans, que tothom diu que quan ve el pati es perd, jo crec que això és una cosa positiva perquè al final una de les coses boniques que té el gòtic és que té com tresors amagat i aquests tresors en general tenen vida, que és el que té el pati. Aquesta potencialitat no? de fer també de centre cívic de ciutat, que també crec que és el, de, el, que, el que hem de poder insertar més a nivell territorial. Els equipaments municipals el que hem de fer és per una banda treballar per la cohesió social no només a nivell de les diferents entitats que es mouen sinó també detectar que hi ha gent que pot començar a moure's o a generar més comunitat. És bueno, evident que les, quan, quan diem dimensió de ciutat, les coses de dimensió de ciutat han de passar en algun lloc, perquè al final no, tenen una ubicació física o temporal en algun lloc i en aquest sentit del pati, jo crec que aquesta referència no l'ha no de perdre. I per tant, si hi ha propostes d'entitats que potser no van exactament a la nostra línia de treball, però que estan manifestant una inquietud i una voluntat de construir plegats una entitat de barri o això, treballar comunitàriament, doncs hem de ser capaços d'integrar de, aquestes demandes, però també hem de poder ser proactius en base a aquella la realitat amb la que nosaltres estem treballant a nivell territorial i que detectem que s'ha de poder aprofundir.